Використаний балончик від засобу сльозогінної дії Терен 4 це також є спецзасіб, з яким наші працівники заступають до цього часу нанесення служби. Експонати в нас і радянської, часів радянської міліції, і міліції Незалежної України, поліції. Також, як ви вже сказали, оскільки наші правоохоронці брали участь і в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у нас є там експозиція з цього приводу, так само і воєнна не афганців у нас є з числа міліціонерів, які служили на той час у нашому підрозділі. Кайданками, які використовували в радянські часи українські поліцейські користуються донині, розповідає Тетяна Чубар. Ось ці кайданки у нас експоновані в музеї. вони сучасного зразка, але на озброєнні вони у нас вже досить тривалий час, тобто всі охочі, які можуть громадяни, які відвідують наш музей, можуть ознайомитися і um uh. Наглядно побачити спеціальні засоби, якими ми користуємося. Є в нас зразки форми різних епох, нагрудні знаки і навіть спецзасоби, які перебували в користуванні працівників міліції і поліції. За словами Тетяни Чубар, є в музеї і прилади, якими користувалися радянські експерти-криміналісти. Цей пристрій використовували для перегляду плівок експерти-криміналісти. Тут ви можете побачити мікроскоп, який використовується створюють для проведення спеціалізованих експертиз. Серед експонованих засобів зв'язку ручні гучномовці та ті, які використовували на автомобілях, розповідає Тетяна Чубар. Гучномовець, який використовується під час виконання різних завдань поліцейських. В деяких автомобілях вони до цього часу використовуються. Музей правоохоронних органів у Кам'янці-Подільському відкрили 1 липня 2021 року. За майже місяць роботи його відвідали дві групи дітей, каже Тетяна Чубар. Михайло Желе Олександр Горішевський. Новини на суспільному Хмельниччина.